Végül egy egészen pici ráadásként az OKE Plus ALMAPában található táblák közül Ugye beszéltünk sokat az északi szél adatbázisról, és említettem, hogy ebben az északi szél adatbázisban nem csak az alapobjektumok találhatók, hanem vannak benne makrók és modulok. Tényleg van benne nagyon sok, de egyen sem foglalkoztunk, mielőtt azonban egyetlen. Egy, ezeket megnézünk, egy lekérdezést nézzük meg, amit még egyáltalán nem vettünk. A lekérdezések között, ha ezt tervező nézetben megnyitjuk, akkor találunk olyanokat, mint mondtam, amely SQL specifikus lekérdezése. Ezt a lekérdezést, ha lefuttatjuk, akkor ő egy, hát nézzük meg, hogy mi történik, ő egy új, Ö, egyesített ö, táblát fog létrehozni, tehát vevők és szállítók városonként nevű SQL pacifikus lekérdezésből, Na hát nézzük meg, hogy mit lehet vele csinálni, hogyha átváltunk, tehát ő egy eredmény szolgáltat, a futtatást megnyomom, akkor is ugyanaz történik, tehát ő mindjárt egy eredményt szolgáltat, ez lesz a lényege. Na most ettől érdekesebb, hogy mit csinálnak ezek a bizonyos makrók. Na most minden egyes makrónak a leírása megtalálható itt mellette, most elég szélesen nyitottam, a tervező nézetben a rendszer megmutatja, hogy mi a makrónak megjelenik egy makró eszköztár és megmutatja, hogy mi a makrónak a felépítése funkcióra részletesen, nem fogok vele foglalkozni, ami lényegesebb, hogy a bővítményekben ezek a funkciók elérhetők, tehát én most be fogom zárni ezt a makrót, ha sikerül, persze, majd mindjárt bezárjuk, nem, igen, és akkor a bővítményekben ezek külön eszköztárként fölkerülnek ezek a makrók, és azt mondom, hogy személyi adatok, Hát, akkor, hát igen, akkor makró lépésenkénti végrehajtás a makró állításra talán van olyan, amelyik, amelyik működik, nem biztos, hogy van olyan, amelyik működik Az a baj, ugye, hogy ezek egy teljesen máson, amit látom már végre, valami termékek hozzáadása. Tehát meghív egy, egy űrlapot, amelyet amely teljesen újra kéne generálni, ez a rendszerhez megfelelő módon, mert hát ugye egyéb hivatkozások, minden megváltozott azóta, mióta ezt én konvertáltam egy másik verzióból. Van még arra is lehetőség, hogy ezt vizuálbézikbe esetleg konvertálja az ember. Hát most erre itt nincsen lehetőség, csak a futtatás jó. Viszont a modulokban látunk valamit, ő, ő már ugye Visual basic hív meg, és a vizuálbézik Basic eljárások itt sorban megtalálhatók amelyek ö, működnek a áttérben. Ebben sem fogunk belemenni, csak mondjuk az abc vevék, telefonszámai ABC gombokat, ha megnézzük, akkor ö, teljes programozási környezetet láthatunk. Akit érdekel, itt van például a segédfüggvények, akit érdekel, akkor nyugodtan csemegészhet belőle, meg van minden ami olyan programozónak kell, aki a VBA-val akar Visual Basic for Application nal akar foglalkozni. Ehhez másfajta segítséget szeretnék nyújtani önöknek. Ezt a segítséget a Microsoft készítette. A feladat leíró állományba elhelyeztem néhány linket, amely a Microsoft honlapjára mutat. A Microsoft honlapján elérhetők a következők: a felhasználói felület makró létrehozása, teljes leírásban adatmakró létrehozása, és mind a kettőről egy-egy videó bemutató is elérhető, amelyek ö, ilyen módon felhasználhatók mindenki számára. Ö, és ebből, akit érdekel, meg tudja tanulni azokat az ismereteket, amelyek a különböző makrok létrehozásához szükségesek. Mondjuk nézzük meg először az adat makró létrehozását, hogyan kell ezt elvégezni. Lássuk először az adat ö, makró elkészítéséről szóló a videófilmet. A videófilm angol nyelven készült, de aláírással, magyar nyelven is láthatjuk a forzításnak a kép alján. A new feature of Access 2010 is the ability to add macros to table of events. Here I have a table of projects in various stages of completion. I want to add a data macro that automatically sets the percent complete field to 100% if I set the status field to complete. Likewise, I want the macro to set the percent complete field to zero if I set the status field to not starting. On the table tab, I can see the different types of events to which I can attach macros. For example, if I want a macro to run just before I delete a record, I click before delete and then build the macro I want. In this case, however, I want my macro to run after I update the record, so I'll click after update. Access opens the macro designer. This updated designer provides an easier and more flexible way of creating, editing, and finding macros. I can add actions by selecting them from the Add New Action list, or I can double-click or drag actions from the action catalog. I want to perform an action if a certain condition is true, so I'll double-click the if macro action in the action catalog, and type my criteria. Project status equals complete. Notice how access helps me fill in the field names. I'll double click project status and then finish typing the a so the project status is complete I want to set the value of the field this the record, so I can add the action that sets the value of the field I need to add an record block. The if statement is still highlighted, so if I double-click Edit Record, it gets inserted into the if statement. I'll just leave the alias argument empty. Now I can add the action that sets the value of the field. For this, I'll show you the search feature of the action catalog. I'll just type field, and the list filters down to show the action I want. I want the set field action to be inside the Edit Record block, so I'll drag it in here fill in the arguments. I want to set the percent complete field to 1. Since the field is formatted as a percentage, this will be displayed as 100%. Now I want to add the actions that set the percent complete field to zero when I set the status field to not starting. I'll add an else if to this if statement. First I select the if statement and then click add else if. In this part of the if statement, I want to test whether the status is set to not started, so I'll type that in as an expression. I can copy and paste blocks in the macro designer, so to save a little time, I'll copy this edit record block and then paste it in the alt zip block. I'll need to edit the one I pasted because when the project status is set to not started, I want the percent complete field set to zero. I'll set Incidentally, I can also paste macros into a text editor as xml. I can edit the macro there, and then copy and paste it back into the macro designer. Or I can post the macro xml on a discussion group, a blog, or I can send it in an email. Ezek a lehetőségek megvannak egyébként a, a észak-víszél adatbázisban is. Tehát találunk ott olyan alkalmazásokat, amelyeket, ezeket, amelyeket ki tudunk próbálni ö, olyan módon, ahogyan itt látjuk ebben a feladatban. Now I'll click close on the design tab and save my changes. Back in the data sheet I'll change a few status values to make sure my data macro works. One big benefit of using data macros is that the logic follows the fields wherever I use them. For example, I've already added these fields to a form, and now the new logic works automatically on that form. The data macros always work whether I update the status field by using a form, another macro, an update query, or BBA code. Az exis 2010 programban létrehozhatunk olyan adatmakrobot, amelyek akkor futnak hallatokat adunk hozzá. Törünk, vagy visítünk egy táblában. Ez a szolgáltatás hasonló a Microsoft SQL Server eseményindító szolgáltatásához. A videó bemutatóban megtudhatjuk, hogyan hozhatunk létre egyszerű adatmakorokat, a meghozító Acis makrótervező tervező használatával, és akkor. Az összefoglalás. Hát a következő módszerrel adhatunk adatmakókat adat a táblához. A navigációs ravnakban kattintson duplán arra a táblára, amelyhez makró szeretne adni. A táblázat lapon az események vagy az utóesemények csoportban kattintson arra az eseményre, amelyhez kötni szeretne. A következő videófilmben a felhasználói felület makró létrehozását láthatjuk. Az exis 2010-es programban ezt a makró készítési lehetőséget is egy teljesen nő környezettel látták el. A különböző objektumokhoz, például a racsgombosz, szövegmező, az űrlaphoz vagy jelentéshez vannak hozzákapcsolva ezek a ö, makrók. Nem tévesztendők össze a táblákhoz kapcsolt makrókkal, amelyek elnevezés adatmakró. Ebből a videó bemutatóból ezt ismerhetjük meg. Tulajdonképpen ez a makró megfelel a, hát abban a formájában, amelyet látni fogunk az adatelérési makna. Tehát arra is hogy a webes adatok kihelyezésére egy webes felületre van és jó használható. In Access 2010, macros play a more prominent role than in previous versions. In particular, when creating a web database, you must use macros instead of visual basic or applications code to accomplish programming tasks. That's because VBA will not run in a browser. UI macros, or user interface macros, are attached to events on forms and reports. The term UI macro distinguishes them from data macros, which are tied to events that occur in tables. In this video, I'll show you how to create a UI macro that opens a detail form when you click an item in a list form. This is a common navigation design in many database applications. The list helps you find a record quickly, while a detail form often provides a more readable format for viewing a single record. So I'll select the table, and then on the Create tab, I'll click Data I'll save it as Contact List with an FRM Prefix for Form. Now I'll create the Detail Form. I select the Contacts table again, and then on the Create tab, I click Form. I'll resize these columns a little bit to make them more compact. And I'll save this form as FRM Contact Details, and then close it. Now I'll show you how to make the connection between the List Form and the Detail Form. I'll do this by attaching an embedded UI macro to the ID field of the data sheet form. I'll start by making sure the property search box, I'll type open. Open form is the action I want, so I'll drag it into the macro pane. Now all I have to do is fill in some arguments. For the form name argument, I'll select the detail form I just created. The where condition is where I specify which record I want to see on the detailed form. I want the detail form to display the record that has the same ID that I clicked on the list form. I'll use the standard access syntax to specify the ID on the list form. Notice how the new IntelliSense feature is helping me enter the identifiers. I want to be able to edit the record on the detail form, so I'll choose Edit from the data mode list. And I want the detail form to pop up over the list form on the dialog box, so I'll select Dialog from the window mode list. Now I'm ready to test the macro. I click Close yes to save the changes. Here's my new embedded macro in the property sheet. I'll close the property sheet and now let's say I want to view the details for the record with ID number seven. I just click that ID and my detail form opens to that record. Let's try it again with another record just to make sure. I click ID number five and the detail form opens to that record. Because Látható, hogy ez a technika, technológia, munkamószer helyettesíti az adatelérési lapokat, amelyekre sokszor utaltam már az előző 2003-as verzióban lévő adatelérési lapokat. Ennek tehát különösen nagy szerepe van annak számára, aki webre készít adatbázisokat. Azt javaslom mindazoknak, akik szeretnék kipróbálni az itt látott lehetőségeket, vagy ebben a meglévő északi szél adatbázisban lévő makrókat alakítsák át a látottak alapján, és annak segítségével próbálják megtanulni ezt a, hát nagyon érdekes, nagyon hasznos lehetőséget. Köszönöm a figyelmet, viszont hallásra, viszont látásra.